الفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبة لنا كلنا ويمكن نلاقي فيه حقائق لأول مرة يمكن نكون بنسمعها كل واحد فينا دلوقتي بقى مع الأزمة الاقتصادية وبقى عامل زي النملة اللي بتدور على أشياء علشان تنقذها من الغرق بنتصفح النت ونلاقي عناوين كتيرة منتشرة في الفترة دي زي احصل على ربح سريع من الانترنت دون اي مجهود او خبرة او كيف تربح 2 دولار لكل دقيقة عبر الانترنت او اكسب 2000 دولار يوميا من الانترنت العبارات اللي زي دي بتمثل خديعة ممكن تقدل لاستنزاف طاقتك وتبدد اموالك بطريقة احتيالية ممكن تدمر مستقبلك وده لان تحقيق الثروه السريعه ايا كان مصدرها مجرد وهم زائف ما تصدقهوش، لكن برضه في الوقت نفسه انت تقدر تربح من الانترنت فعلا وتقدر توصل للرفاهيه الماليه بالطريقه المناسبه، لكن لازم تبذل مزيد من الجهد، لازم يبقى عندك اصرار ومصبر وكمان لازم يبقى عندك المهاره والكفاءه وغزاره في الانتاج، ويا ترى دلوقتي ايه هي طرق الربح من الانترنت المناسبه اللي ممكن نبدا بيها حياتنا المهنيه الجديده؟ وازاي نعرف اساليب الخداع اللي بينتجها المحتالون على الانترنت؟ وايه هي مميزات الربح؟ من العمل الحر وكمان في الفيديو ده هتعرف ازاي تتغلب على التحديات اللي ممكن تواجهك وايه هي الاستراتيجية المناسبة لمهاراتك وقبل ما نعرف كل ده واجابات الاسئلة دي كلها ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا كتير بجد هتعجبك نرجع لموضوعنا وكنا بنقول ان في اسئلة مهمة ممكن تكون بتدور في ذهنك ايه هي الطرق المناسبة للربح من الانترنت ازاي نبدأ الحياة المهنية على الانترنت ازاي نعرف اسلي بالخداع اللي ممكن ينتجها الناس اللي بتحتال على الانترنت وايه هي مميزات الربح من العمل الحر وازاي نتغلب على التحديات اللي ممكن تواجهنا وايه هي الاستراتيجية المناسبة للمهارات الخاصة بينا وعلشان اعرفك ايه هي الحاجات اللي تقدر تتعلمها تتعلم العناوين الاتية الربح من العمل الحر الربح من التجارة الالكترونية الربح من التسويق بالعمولة ربح المال عن طريق كتابة المحتوى الربح من اليوتيوب والربح من فيسبوك والربح من الانستجرام والربح من تصميم المواقع الإلكترونية، والربح من تطوير تطبيقات الهاتف، والربح من الدورات التدريبية، والربح من الترجمة، والربح من البرمجة، والربح من تفريغ المحتوى الصوتي، والربح من إدخال البيانات، والربح من الخدمات الصوتية، وتحديات الربح من الإنترنت ومستقبل الربح من الإنترنت. ودلوقتي هنبدا اهم التفاصيل اللي هنناقشها واولهم الربح من العمل الحر، فالعمل الحر او الفري هو واحد من افضل المجلات اللي ممكن تساعد الاشخاص على الربح من الانترنت والسعي نحو الاستقلاليه الماليه، وانتشرت طرق الربح من العمل الحر في الوطن العربي في السنوات العشر الاخيره، خاصه بعد اطلاق اكبر منصتين للعمل الحر باللغه العربيه وهما منصتي مستقل وخمسات. والعمل الحر النظام بيعتمد على المهام والخدمات والأعمال اللي بينفذها أشخاص بعينهم يطلق عليهم المستقلين وده من خلال تعاونهم مع عملاء متعددين المستقل هو الشخص اللي بيتمتع بمهارات معينة بيستثمرها في تقديم خدمات مدفوعة الأجر يحتاجها العملاء ودلوقتي بيلفت انتباهنا سؤال ايه هو مميزات الربح من العمل الحر ما تنساش قبل ما نكمل الفيديو تنزل تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول المميزات اللي بنلاقيها من الربح من العمل الحر هو ان العمل الحر بيتيح للمستقلين ممارسه الاعمال لحساباتهم الشخصيه من غير الالتزام بوظيفه محدده لفتره زمنيه طويله ويمنحهم اسلوب حياه سلس وممتع ومن هنا اصبح العمل الحر اكثر شيوعا من اي وقت مضى وخيارا مهنيا يفضله الكثيرون من مستخدم الانترنت وده هيخلينا دلوقتي نتكلم عن مميزات الربح من العمل الحر. الميزه الاولى من مميزات الربح من العمل الحر هو ان انت رئيس نفسك على عكس العمل التقليدي، العمل الحر بيمنحك حريه كامله في مواصفات العمل اللي انت عاوز واختيار المهام والمسؤوليات اللي تقدر تنفذها، بالاضافه لانك تقدر كمان تنقي وتختار العملاء اللي انت بتحب انك تتواصل معاهم، وانك تتفق كمان على الاجر المناسب للعمل المطلوب وتحدد كمان المدة الزمنية اللي تقدر تنجز فيها عملك اعتبر نفسك رئيس التنفيذي لشركتك آن الاوان انك تضع بنفسك قواعد العمل اللي بتناسبك دون اجبار من احد على تولي وظيفة صعبة ودون اجبارك على اجر قليل مقابل عملك ولن تخشى من رفض العمل اذا ما كانش بيناسب تطلعاتك لكن المفروض انك تكون قادر على ادارة الوقت والمهام وتتحمل المسؤوليه دون اي تراخي فلا رئيس هنا يلزمك بذلك تاني ميزه من مميزات العمل الحر هو انشاء روتين بنفسك وده برضو طبعا من مميزات العمل الحر فمش هيخليك تحس بالروتين اليومي للدوام الكامل في مقر عمل فممكن تكون بتمزعج من الحضور في الشركه كل يوم الصبح وطفح بيك الكيل من تذمر رئيسك بسبب تاخرك قليلا عن موعد الاجتماعات او عن موعد العمل نفسه واذا كان فعلا بيواجهك اي مشكله من دي يبقى اكيد العمل الحر هو اكتر عمل هيناسبك فالعمل الحر ما بيشترطش ان انت تروح المكتب ولا بيفترض عليك اي قيود ولا ساعات محدده للعمل فانت ممكن تنهي عملك من المنزل او من الكافيه او المطعم او حتى اثناء التنقل وبامكانك العمل صباحا او مساء او حتى ليلا الموضوع على حسب رؤيتك الشخصيه وعلى حسب ادارتك للوقت فانت اللي تقدر تخلق الروتين اللي يناسبك وتقدر تحدد اهدافك الشخصيه اللي بتتطلع لتحقيقها يوميا وشهريا الميزة التالتة من مميزات العمل الحر هي تعدد فرص الربح من الانترنت فاذا كنت بتمتلك مجموعة مهارات مختلفة فانت تقدر تستثمرها في العمل الحر وكده يبقى عندك فرص عظيمة لربح المال من اي منصة من منصات العمل الحر زي ما قلنا قبل كده زي منصات مستقل وخمسات واذا كنت عايز تزود ارباحك فممكن تنمي المهارات دي وتطورها وتكتسب مهارات اخرى جديدة علشان تقدم خدمات مميزة لعملائك فعلى سبيل المثال لو كنت بتستمتع بكتابة المقالات وبتطمح لتعلم التسويق الالكتروني لتوظيفه في خدماتك فمش هتلاقي اي شيء هيعطلك عن تحقيق هدفك المنشور وده معناه ان العمل الحر بيتحلك اقتناص اي فرصه يمكن انجازها بمهارات لان مفيش اي حدود معينه للي تقدر تكسبه من الانترنت ولا قوانين بتأيدك للعمل على عدد محدود من المشاريع فبامكانك العمل على عده مشاريع في وقت واحد عبر منصات العمل الحر لكن المفروض ان انت تلتزم بانجازها في المده المحدده المتفق عليه وكمان بجوده عاليه الميزه الرابعه للعمل الحر هو تخطي الحواجز الجغرافيه ودي من اهم مميزات الربح من الانترنت فهو ما بيلزمكش باي قيود جغرافيه فممكن يكون جمهورك المستهدف من بلدان مجاوره وده يمنحك الفرصه لمعرفه العديد من الثقافات وكمان هيديك الفرصه للتفاعل مع زملاء مستقلين اخرين او عملاء جدد وده طريقه ممتازه هتخليك تبحر في جميع بقاع العالم علشان تبني علاقات عمل ناجحه ومتنوعه وانت كمان بتبقى وقتها شغال من المنزل وبملابس غير رسميه وتقدر تنجز مشاريعك اللي بتعتمد عليها كليا من الانترنت وبما ان في العمل الحر مشاريعك بتعتمد على الانترنت فتقدر تنجزها وانت عايش حياتك عادي خالص وبتسافر من بلد لبلد ثانيه وانت بتنفذها من غير ده ما ياثر بالسلب على سير اعمالك طالما خططت ليها كويس لكن في بعض الاعمال اللي بتتطلب الحضور بالقرب من العملاء لاكمالها زي مشاريع التصوير الفوتوغرافي في منطقه هي محددة من قبل العميل الميزة الخامسة للعمل الحر هي ثقة للمهارات الاتصالية ودي برضه من اهم مميزات العمل الحر فبما انك رئيس نفسك يبقى هتسعى جاهدا لصقل مهاراتك اللازمه لتعلم فن التواصل الفعال مع الاخرين عبر الانترنت وتطوير مهارات اداره المهام الاضافيه وعقد الاجتماعات الافتراضيه والقدره على استخدام التقنيات والادوات الاتصاليه مع فريق العمل خلصنا اهم المميزات ودلوقتي داخلين على خطوات الربح من العمل الحر اذا انا دلوقتي وانا بسمع الفيديو ده فانا اقتنعت وقررت ان انا ابدا العمل الحر فدلوقتي لازم اعرف ايه الخطوات اللي همشي فعشان ابدا العمل الحر المفروض اتبع بعض الخطوات سواء كنت ناوي اشتغل بدوام جزئي او دوام كلي علشان اتجاوز التحديات والعقبات اللي بتواجه العديد من المستقلين الجدد الطامحين في الربح من الانترنت عن طريق العمل الحر، يلا نعرف مع بعض ايه هي اهم الخطوات اللي ممكن ابدا بها العمل الحر، اولا تحديد مهاراتك وخدماتك وبالفعل دي اول خطوه ممكن ابدا بها العمل الحر، لازم ابقى عارف ايه المهارات اللي عندي انا شخصيا اقدر استثمرها في تحقيق ربح من على الانترنت واقدر احولها لخدمات لها قيمه تساعد العملاء المحتملين في حل مشكلاتهم، علشان كده لازم تعمل رصد وتحليل لمشكلات العملاء، وتفهم ازاي تعالجها من خلال الاستعانه بمهارات، وبعدها تقدر تصيغ وصف الخدمه وتشرحها بايجاز، والبدء في عرضها على منصات زي مستقل او خمسات زي ما قلنا قبل كده، لان دول اكبر اسواق لبيع وشراء الخدمات المصغره في الوطن العربي. الخطوه الثانيه من خطوات البدء في العمل الحر هي فهم جمهورك المستهدف، فبمجرد ما تحدد الخدمه اللي انت خلاص هتشتغل عليها وهتقدمها لعملائك علشان تكسب المال من العمل الحر ابدأ الاول في دراسة جمهورك المستهدف وتشكل صورة واضحة عن العمل المحتملين اللي ناوي انك تتعامل معاهم بشكل جاي وانك تحدد خصائصهم الديموغرافية والخدمات اللي بيدوروا عليها واللي لها صلة بمهاراتك وكل ده هتعمله علشان تبقى مستقل ناجح تقدر تربح بسهولة من منصات العمل الحر المناسبة لخدماتك وجمهورك على حد سواء تالت خطوة للبدء في العمل الحر هو انك تكون واضح ومتخصص فاذا ما كانتش خدماتك واضحة ومحددة بدقة فمش هتكون مميز في منصات العمل الحر لانها زي اي عمل في الدنيا المميز هو المستفيد الاكبر وعشان تربح كويس من الانترنت فلازم تعمل تطوير واثقا لمهاراتك اللي هتخليك متخصص وتخدم اهدافك فمثلا لو كنت عاوز تكون مسوق الكتروني فما فمتشغلش تفكيرك في تخصصات تانية بعيدة عن التسويق وكمان لازم تبقى عارف ان اصحاب المشاريع ورواد الاعمال اللي على الاعمال على النت بيفضلوا التعاون مع مستقلين متخصصين دون غيرهم الخطوة الرابعة علشان نبدأ العمل الحر هو ان احنا لازم يكون عندنا معرض اعمال فلازم بالفعل تنشئ معرض اعمال لان الربح من منصات العمل الحر لازم يكون عندك معرض اعمال احترافي يجذب اصحاب المشاريع ويزيد من ثقتهم في اعمالك لان سمعتك في الاساس بتتكون من خلال المشاريع اللي انت عملتها قبل كده على المنصات دي وكمان هي اللي بتحدد جودة عملك ودي بتكون بمثابة فرصة ذهبية لاستعراض انجازاتك وخبراتك امام العمل المحتملين والحاليين وعلشان كده المفروض عليك ان انت تهتم بتحديث محفظة اعمالك باستمرار بحيث بتتضمن افضل اعمالك من حيث الجودة والاتقان. بهدف جذب العملاء وتشجيعهم على التعاون معك الخطوة الخامسة للبدء في العمل الحر هو انك تعمل تسعير لخدماتك انك تضيف السعر المناسب اللي من وجهة نظرك وكمان اللي يناسب العمل اللي بتعمل وانت بتحدد السعر لازم تبقى عارف ان ده متوقف على بعض العوامل اهمها ان انت لازم تبقى عارف ومحدد ومقيم كويس المهارة اللي انت بتتمتع بيها كمستقل. وحجم العمل وتعقيداته ونوع الصناعة اللي انت بتقدمها بالاضافة للموقع الجغرافي للعميل والمدة المناسبة لتنفيذ المشروع ومنصة العمل الحر اللي انت بتستخدمها كمستقل فعلى سبيل المثال منصة زي منصة خمسات بتتيح للمستقلين انهم يبيعوا خدماتهم بسعر يبدأ من 5 دولار لكنها كمان بتحدد اضافة للخدمات المطورة الاختيارية بجانب الخدمة الاساسية بسعر ممكن يوصل ل 100 دولار لكل تطوير الخطوة السادسة لبدء العمل الحر هو بناء علاقات وطيدة مع العملاء، عملائك هم اساس عملك في العمل الحر، فاحرص دايما على ان انت تكون معاهم علاقات ايجابية، ونمي العلاقات مع عملائك، علشان كده اجعل الهدف الاساسي من عرض خدماتك هو مساعدة العملاء مش انك بس بتجني المال، فاذا شعر العميل انك متحمس لدعمه وهدفك الاسمى هو حل مشكلته باتقان هيفكر في بناء علاقة شراكة طويلة الاجل معاه، وعلشان كده المفروض ان انت تضع في الحسبان بعض الامور علشان تحافظ على جمهورك. زي ارضاء العميل من خلال انجاز خدماتك فافضل صورة ممكنة واهم شيء تسليم الاعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمناسب للعميل وليك انت كمان وده هيودينا التساؤل مهم هو ازاي نربح من الخدمات المصغرة وايه هي انواعها الخدمات المصغره هي الخدمات اللي بنقدر نقدمها او نبيعها على الانترنت زي الكتابه والمراجعه والترجمه والتدقيق اللغوي وكتابه النصوص الاعلانيه وخدمات الترخيص التصميم الجرافيكي وتصميم الفيديو والبرمجه وتطوير تطبيقات الهاتف والتسويق الالكتروني بمختلف اشكاله وادخال البيانات وتقديم الاستشارات والخدمات القانونيه والماليه وغيرها من الخدمات اللي بيحتاجها العملاء واحنا بنتكلم في موضوعنا هنلاقي الطريق بياخدنا ازاي نربح من التجاره الالكترونيه فلازم نبقى عارفين ان الربح من التجارة الإلكترونية واحد كمان من أبرز مجالات الر على الإنترنت لازم تبقى عارف كمان إن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وصلت لعشرين مليار دولار سنة 2022 ومقدر أنها هتوصل لسبعة وعشرين مليار دولار أمريكي سنة 2025 أما عالمياً فإن مبيعات التسوق عبر الإنترنت بلغت خمسة تريليون دولار سنة 2021 وبحلول 2025 هتوصل لسبعة 7.5 تريليون دولار وحسب اللي ذكرته بوابة الإحصائيات الدولية Statista. والتجاره الالكترونيه ببساطه عباره عن عمليه بيع المنتجات والخدمات عبر الانترنت بحيث انها بتتضمن المعاملات الماليه وانظمه الدفع الالكتروني، كمان تشمل بها كتب عن طريق الانترنت ومن اشهر المنصات للتجاره الالكترونيه هي منصه امازون العالميه. وهنا برضه هيوديك للتساؤل مهم ايه الاسباب اللي ممكن تخليني اشتغل اصلا في التجاره الالكترونيه؟ فلازم تبقى عارف ان التجاره الالكترونيه بتختلف اختلاف جوهري تماما عن التجاره التقليديه اللي بتعتمد على ذهاب العملاء بنفسهم للمكان المتاجر والمحلات علشان يتم عملية الشراء والدفع لكن التسوق عبر الانترنت بيجعل العميل يؤدي المهمة نفسها الشراء والدفع خلال لحظات معدودة من غير ما يتحرك من مكانه حتى لو كان عايز يشتري سلعة او خدمة من قارة اخرى وده من خلال بضع نقارات فقط وهنا هنلاقي اهميه التجاره الالكترونيه لانها بتتيح للمتسوقين اتمام عمليه الشراء بسرعه وبسهوله من اي مكان في العالم، كما ان تجربه التسوق عبر الانترنت بتتميز بالمرونه واكثر توفير للوقت ومتوفره طوال ال 24 ساعه. كمان انت مش محتاج تاجر مبنى او مكان للعمل بالاف الدولارات لعرض منتجات، فالتجاره الالكترونيه بتغنيك عن ده وهتساعدك على ترشيد النفقات وتقليل تكاليف الانشاء والتشغيل وكمان الانتشار خارج الحدود الجغرافيه المميزات دي مش هتلاقيها في التجاره التقليديه، ودلوقتي اسمح لي اقول بالتفصيل ايه هي خطوات الربح في التجاره الالكترونيه، دلوقتي هتدخل في مرحله تأسيس متجر الكتروني مميز واحترافي وبأقل التكاليف كمان، وكل ده من غير ما تحتاج لفهم لغه البرمجه، ومن خلال الموقع ده هتقدر تعمل توسيع قاعده الجمهور المستهدف خارج النطاق الجغرافي وتقدر تبيع منتجاتك بطريقه سلسه هتحقق اهدافك التسويقية لكن كل ده هيتطلب منك جهد كبير علشان تتعلم وتخد التجربة بنفسك لحد ما تكون خبرة في مجال التسويق الالكتروني ودلوقتي هنعرف بالتفصيل الخطوات اللي هنبدا نربح بيها من التسويق الالكتروني. اول خطوه هي التخطيط ودراسه الجدوى. خلينا متفقين ان اي مشروع في الدنيا هيبدا من غير تخطيط هيكون مصيره الفشل، والمشروع الناجح بيكون قايم على اساس قوي ومتين وده بيتحقق بالتخطيط الجيد ودراسه الجدوى. وفي المرحله دي بتبحث بعمق عن المعلومات الضروريه لاطلاق مشروعك التجاري عبر الانترنت. وبتفكر في كيفيه الربح وتدرس المنافسين وده بيتطلب انك تدرس المنافسين كويس جدا جدا، وتحدد نقاط القوه والضعف اللي عندك. وتحط تصور عام وشامل لكل مراحل المشروع الخطوة الثانية حدد نموذج عمل لتجارتك نموذج العمل في التجارة الإلكترونية ممكن نقسمها لأربع أقسام رئيسية هي النموذج الأول من شركة إلى مستهلك في النموذج ده بتحصل عمليات البيع والشراء بين الشركة والمستهلكين النموذج الثاني من شركه الى شركه وفي النموذج ده بتقوم المعاملات التجاريه بين الشركات وبعضها النموذج الثالث من مستهلك لمستهلك وهنا بيتم البيع والشراء بين المستهلكين وبعضهم والنموذج الرابع من مستهلك لشركه هنا المستهلك بيقدم خدماته لشركه وده عكس النموذج الاول وعشان كده لما تبدا العمل الالكتروني فخطوتك التانية هي انك تتبنى النموذج المناسب لنشاطك التجاري وتفهم كويس جمهورك المستهدف بدقه شديده وده بيستدعي انك تحدد الخدمات والمنتجات اللي هتباعها وتختار اسم مُجذَّب لعلامتك التجارية ومهم جدا وضع رؤية ورسالة وهوية بصرية لمتجرك الالكتروني ما زلنا بنتكلم عن الخطوات اللي نبدأ نربح بيها من التسويق الالكتروني وذكرنا ان الخطوة الاولى التخطيط ودراسة الجدوى والخطوة التانية اننا نحدد نموذج عمل للتجارة بتاعتنا الخطوة الثالثة حدد ميزانيتك ومواردك المتاحة الميزانية مهمة جدا لانها من اهم العوامل اللي بتأثر في بناء اي نشاط تجاري ولكل متجر ميزانيته الخاصة بتتحدد حسب طبيعته وحجم الخدمات او المنتجات اللي بيقدمها او المميزات اللي بتتوفر فيه فمؤكد ان المتجر الصغير اللي هيبيع نوع معين من الملابس في المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها بتكون تكلفته اقل بكتير من تأسيس متجر لبيع منتجات كتير للعديد من العملاء في دول مختلفة واياك تنسى ان الميزانيه بتشمل تكاليف شعار العلامه التجاريه ودراسه الجدوى وتكاليف الصيانه والموظفين وغيرها من النفقات الدوريه، ومن الضروري تحديد الموارد والاصول اللي بتمتلكها لاستثمارها في عملك التجاري. الخطوه الرابعه للربح من التسويق الالكتروني هي انشاء متجرك الالكتروني. انت دلوقتي بس على وشك اطلاق المتجر الالكتروني الخاص بيك، فبعد اختيار الاسم المناسب تبدا في تاسيس متجرك من خلال اختيار منشئ مواقع التجاره الالكترونيه اللي بتفضله، ومن الافضل انك تستعين بنظام وورد اللي بيتيح لمستخدميه اضافة وكوم ميرس للتجارة الالكترونية واضافة سي سيو لتحسين نتائج محركات البحث سيو وبما اننا كنا بنتكلم على التسويق الالكتروني فدلوقتي خلينا نتكلم شوية عن الربح من التسويق بالعمولة فالتسويق بالعمولة واحد من ابرز مجالات الربح عبر الانترنت عن طريق التسويق الالكتروني وفي بيعتمد المسوق على الترويج لمنتجات او خدمات اي شركه مقابل عموله او نسبه محدده بيتفق عليها الطرفين لكن المسوق هنا مش بيحصل على اي عموله الا بعد اتمام صفقه البيع والشراء وده بيتطلب تتبع المبيعات عبر الروابط المخصصه لهذه العمليه بالتاكيد انت عايز تفهم دلوقتي ايه هي مميزات الربح من التسويق بالعموله بيساهم التسويق بالعموله في زياده الايرادات والمبيعات للشركات عبر الانترنت الى جانب انه وسيلة رائعة للدخل شبه الثابت بالنسبة للمسوقين الالكترونية ولانه مش بيحتاج لرأس مال في كثير من الاحيان فانه بيحظى بشعبية كبيرة بين العلامات التجارية والعاملين في التسويق بالعمولة فالاحصائيات بتشير الى ان 81% من العلامات التجارية حول العالم تعتمد على التسويق بالعمولة سريعا هنتكلم عن زيادة ارباح الشركات والمسوقين ازدهر سوق التسويق بالعمولة عبر الانترنت في الاونه الاخيره، فقد تجاوز حجم الايرادات العالميه للتسويق بالعمولة حوالي 12 مليون دولار و16% من اجمالي المبيعات اللي بتكون عبر الانترنت، و 94% من المسوقين بيعتمدوا على شبكات التسويق بالعمولة، و 65% منهم بيستخدموا المدونات الالكترونيه، ودي الاحصائيات اللي ذكرتها شركه ترولست المهتمه بتحليل السوق وتقديم الحلول الرقمية والابداعية. وبتتزاد فرص نمو سوق التسويق بالعموله في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مع تنامي اعداد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وده بيؤكد وجود فرص عظيمه للمسوقين العرب الراغبين في تحقيق الربح من التسويق بالعموله. ودلوقتي اسمح لأقولك ان التسويق بالعموله هو طريقه بسيطه للدخل السلبي، بيحقق التسويق بالعموله دخل سلبي وفيه، ده لو ركزت عليه وبذلت الكثير من العمل الجاد، فمن خلاله تقدر تربح من الانترنت وانت بتستمتع بوقتك مع او حتى من خلال نومك. ومهمتك الاساسيه هنا هو انشاء علاقه بين مالك العلامات التجاريه والمستهلكين وفي حاله الشكاوي بيتعامل المتسوق مع البائع مباشره خلينا هنا نتوقف عند نقطه مهمه هي العمل من المنزل مع التسويق بالعموله يمكنك العمل من المنزل من خلال اطلاق الحملات الاعلانيه الناجحه الى الجمهور المستهدف وتحليل نتائج هذه الحملات وتقييمها والسعي لاقناع العملاء المحتملين بالمنتجات او الخدمات باستخدام الكمبيوتر او اللابتوب المزود بالانترنت بس كما ان التسويق بالعموله يعد من المجالات المريحه والمرنه لانك بتختار المنتجات اللي تقدر تسوق لها وتحدد اوقات العمل المناسبة ليك والجمهور اللي هتتعامل معاه كمان كمان من مميزات التسويق بالعمولة انك بتحدد الراتب اللي انت عاوز فبالفعل انت تقدر تحدد الراتب اللي انت عاوز شهريا من عملك من التسويق بالعمولة لانه بيعتمد في الاساس على الاداء والانتاج، عشان كده لازم بالضروره انك تنمي مهاراتك التسويقيه وانك تتمتع بالقدره على التخطيط الاستراتيجي للحملات الاعلانيه وكتابتها ببراعه، بالاضافه الى التحسينات اللازمه على هذه الحملات عشان تحصل على هدفك الماد اللي انت حددته. بالتاكيد انت دلوقتي بتتساءل عن طرق الربح من التسويق بالعموله، دلوقتي حالا انت ممكن تبدا في التسويق بالعموله لانه مش بيرتبط بصناعه محدده وما تشغلش بالك خالص بالميزانيه والتكاليف. ولكن اسمح لي اقدم لك بعض النصائح المهمه. النصيحه الاولى انك تكون من المؤثرين. ممكن انك تمتلك صفحه بتضم الاف المتابعين على فيسبوك او تويتر وتستثمرها في توجيه المستهلكين الى اي منتج او تسعى لبناء علاقه عمل مع علامه تجاريه بصفتك من المؤثرين على الشبكات الاجتماعيه مقابل حصه من الارباح. خلينا دلوقتي نلقي الضوء على التدوين للتسويق بالعموله، فلو كنت بتتمتع بمهارات الكتابه التسويقيه فتقدر تروج للمنتجات والخدمات عن طريق مدونتك باستخدام اساليب الاقناع المختلفه وحث القراء على اجراء التحويلات لاتمام عمليات الشراء وده بيتطلب التمتع بمهارات التسويق بالمحتوى خلينا نعمل زوم اكتر على الموضوع فهكلمك سريعا عن شركات التسويق بالعموله في شركات ليها برامج للتسويق بالعموله زي شركه اي باي وامازون اللي بتتيح للمسوقين التسجيل في برامج بيع الخدمات والمنتجات الخاصه بها ونشرها على مواقعهم الالكترونيه مقابل الحصول على حصه من الارباح نقطه مهمه لازم نتكلم فيها هي ربح المال عن طريق كتابه المحتوى لو انت عندك المهاره الجيده للربح من كتابه المحتوى بمختلف اشكاله سواء المقالات او الابحاث او السيناريو فهل انت من اللي ممكن ينمو او يطوروا مهاراتهم اللغويه بهدف الربح من كتابه المحتوى على الانترنت ففي كتير كتاب ومؤلفين بيكسبوا المال من خلال الانترنت فليه انت ما واحد منهم لكن الامر هنا مش هيتحقق من غير ما تتبع استراتيجيه محدده وخطه اكثر واقعيه لتحقيق حلمك في الربح من الكتابه على الانترنت وهنا ممكن انت تسالني وتقول لي ايه هي طرق الربح من كتابه المحتوى وعشان اجابك على السؤال ده فلازم في الاول تخلي هدفك اراء المحتوى الرقمي على الانترنت وابحث عن المدونات والمجلات والصحف والمواقع الالكترونيه اللي بتتطلع للتعاون مع كتاب جدد بمقابل مجد وخليك عارف ان الموضوع هيبان صعب في اوله لكن ما تيأسش لانك مع استمرار البحث وتطوير المهارات هتلاقي افضل وظائف الكتابه مدفوعه الاجر وممكن كمان انك تتطلع لوظائف الكتابه والتحرير اللي بيعرضها اصحاب المشاريع العربيه على منصات زي مستقل وخمسات اكيد انت دلوقتي نفسك تعرف اكتر ازاي بتربح من التسويق بالمحتوى اسمح لي هنا ان في شركات كتير بتسعى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب العمل المحتملين لها وبناء الثقة والمصداقية مع العمل الحاليين والجدد من خلال التسويق بالمحتوى والشركات دي بتكون متعطشة للمحتوى الرقمي اللي هيمكنها من زيادة إيراداتها وعشان كده هم بيبحثوا دايما عن المستقلين اللي عندهم القدرة على التسويق بالمحتوى لتحقيق غاياتهم وبما انك بتدور على الربح من الانترنت فاسمح لي كمان اعرفك نقطة هو الربح من كتابة القصص القصيرة الكتابة الخيالية عموما صعبة وبتستلزم مجموعة من المهارات اللي بتمكنك من الكتابة الابداعية فاذا كان عندك القدرة على التخيل وكتابة القصص القصيرة فده هيكون خيار رائع لجني اموال اضافية عبر الانترنت على سبيل المثال تقدر تالف مجموعة قصصية رقمية وتبيعها للكثيرين عبر الانترنت بمقابل مادي مجزي فايه المانع انك تعرض الخدمات دي على منصات مستقلة او خمسات فلو كنت متحمس ابدا دلوقتي في تاليف القصص القصيرة خليك عارف ان عشان تبيع اي منتج في الدنيا فلازم يبقى عندك مهارة كتابة وصف المنت بتتطلب كتير من الشركات مستقلين لكتابه وصف المنتجات اللي بيعرضوها على متاجرهم الالكترونيه، الوصف ده بيكون بمثابه نص تسويقي بيشرح خصائص المنتج ومزاياه ويدفع المتسوقين الى اتخاذ قرار الشراء، وهذه المهمه بتحتاج لبعض المهارات زي القدره على دراسه احتياجات الجمهور وفهم شخصيه المشتري، الى جانب التركيز على فوائد المنتج وكيفيه استخدامه في معالجه المشكله اللي بتواجه العميل، انت اكيد نفسك تعرف اكتر عن التسويق الالكتروني وازاي تربح من الانترنت. اسمح لي لك نوع كمان هو الربح من المدونات يعتبر الربح من التدوين واحد من ابرز الطرق اللي بيستغلها كتير من الناس عشان يكسبوا المال من الانترنت لكن عشان اكون صادق معاك من البدايه فانشاء مدونه رائجه امر صعب يتطلب الكثير من الجهد الشاق والعمل الصادق والدؤوب والهمه الفائقه لان تحديات الربح من التدوين هتقف قدامك بالمرصاد فلازم تجعل مدونتك زاخرة بالمحتوى القيم وبتستهدف جمهور اكتر تركيز وتكون اهدافك واضحه لحد ما تبقى المدونه من المواقع الاكثر شيوعا بين العملاء وبمجرد انتشارها على نطاق واسع هتندهش من حجم العمل المخلصين المتابعين لمحتواها خلينا اكلمك هنا بالتفصيل عن مهارات الربح من كتابه المحتوى فمن الضروري الالمام بمهارات الربح من كتابه المحتوى لانها هتمنحك القدره على صياغه مضمون جذاب و في وبتتيح للعملاء المستهدفين تجربة تفاعلية جيدة مع موقعك الالكتروني وشركتك عموما كمان ده يساعدك انك توصل لعملائك بسهولة وكده تضمن الربحية وتحقق اهدافك العامة والتسويقية ودلوقتي لازم نتعرف على مهارات الربح من كتابة المحتوى أول مهارة منهم هي تحسين محركات البحث سيو، أصبحت مهارات وأدوات تحسين محركات البحث سيو جزء لا يتجزأ من كتابة المحتوى لضمان تصدر صفحات الويب على محركات البحث، وبكده تضمن وصولها لعملائك بدون مشقة، وضروري تكون فاهم إزاي تعمل تهيئة موقعك لمحركات البحث، وإنك تواكب التغيرات اللي بتطرأ على هذا المجال. المهارة الثانية هي التحرير والصياغة السليمة، مهارات التحرير والصياغة السليمة للمحتوى ضرورية لأي كاتب بيسعى للربح من كتابة المحتوى. فالصياغة السيئه وكثره الاخطاء الاملائيه والنحويه بتدمر المحتوى وللسبب ده احرص دايما على ضبط العبارات والجمل وتصحيح الاخطاء اللغويه وتحسين اسلوبك باستمرار وتجنب الحشو ازاي في تفاصيل ما لهاش علاقه بالمحتوى المهاره الثالثه هي مهارات البحث في عباره شهيره قالها الكاتب البريطاني صموئيل جونسون العباره دي بتقول ما يكتب دون جهد يقرا دون متعه وجزء من الجهد ده بيتمثل في البحث العميق حول ما تنوي كتابته فده بيزيد من مصداقية مقالاتك وبيضيف قيمة علمية للقراء لأن البحث بيجعل المحتوى ساري بالمعلومات وأكثر وضوحا للرسالة وده بيمنح القارئ متعه حقيقيه اثناء القراءه، ودلوقتي هنتكلم عن المهاره الرابعه من مهارات الربح من كتابه المحتوى، ودلوقتي هنتكلم عن المهاره الرابعه من مهارات الربح من كتابه المحتوى، هي مهارات اتصاليه، مهارات الاقناع والاتصال مهمه للغايه في عالم الكتابه والتاليف، لانها بتمكن الكاتب من نقل رسالته للجمهور المستهدف بدقه ووضوح، وبتجعل المحتوى ملهم ومقنع للمتلقي، وبتعتبر المهاره دي ضروره حتميه لاستخدامها في التواصل الفعال مع العملاء. سواء بالكتابة عبر الموقع الالكتروني او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المهارة الخامسة هي ادارة الوقت بترتبط مهارة ادارة الوقت ارتباط وثيق بمجال الربح من كتابة المحتوى بحيث انها بتخليك قادر على تخصيص وقتك بطريقة صحيحة وفهم مقدار الوقت المطلوب لانجاز المحتوى وده من خلال تحديد المدة الزمنية اللي بتستغرقها في كل مرحلة من مراحل الكتابة ابتداء من البحث عن فكره المحتوى مرورا بجمع المعلومات وتحرير الفقرات وانتهاء بمراجعه النص وتحسينه ومشاركته مع المتلقي. ودلوقتي خلينا نتكلم عن نوع جديد من انواع الربح على الانترنت وهو الربح من اليوتيوب. بيكسب اصحاب قنوات اليوتيوب الشهيره ما بين 15 مليون دولار و30 مليون دولار سنويا. يمكن تكون اندهشت لما سمعت المبالغ الضخمه دي لكنها فعلا واقع ملموس للي شغالين بجد في صناعه المحتوى عبر اليوتيوب. فايه اللي يمنعك من انشاء قناه على اليوتيوب للربح منها؟ بس قبل ما تبدأ اسمع من الاول ازاي تنشئ قناة يوتيوب مربحة الخطوة الاولى حدد الاسباب اللي دفعتك لانشاء القناه ايه هو الهدف من قناتك هل عاوز تقدم دروس تعليميه ولا توزيع مقاطع ترفيهيه ومضحكه ولا عاوز تنشر اخبار وتحقيقات تلفزيونيه المرحله دي لازم تحدد هدفك وتخليه واضح وقابل للتنفيذ وان تكون فكره قناتك ناجحه عن اهتمام حقيقي جوه الخطوه الثانيه لانشاء قناه يوتيوب مربحه بمجرد تحقيق هدفك وفكره القناه اعرف جمهورك وخصائصه هل هم من حاملي المؤهلات العليا وقد ايه متوسط اعمارهم ومكان اقامتهم وايه جنسيتهم وايه هي وهواتهم واهدافهم وايه اللي بيكونوا عاوزين يتفرجوا عليه على يوتيوب وهل بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي صباحا ولا مساءا الخطوه الثالثه لانشاء قناه ضع خطه للمحتوى المرئي اللي عاوز تقدمه على القناه لضمان الاستمراريه في ضخ مقاطع الفيديو الحصريه واسال نفسك هل عندك القدره على مشاركه اكتر من فيديو في اليوم ولا الافضل فيديو واحد في الاسبوع ولا ايه هي الايام اللي هتنشر فيها مقاطع الفيديو وازاي هتخليها جذابه ومشوقه للجمهور نيجي دلوقتي للخطوه الرابعه لانشاء قناه يوتيوب انشئ حساب جيميل وممكن تكون فعلا بتمتلك حساب ثم سجل دخول اليوتيوب من الحساب ده وانتقل لصفحة انشاء قناة يوتيوب جديدة وبعدها اكتب اسم علامتك التجارية واضبط اعدادات قناتك وحساب ادسنس للربح من اليوتيوب بعد تحقيق شروط الربح من اليوتيوب الخطوة الخامسة لانشاء قناة يوتيوب ناجحة ابدأ في صناعة المحتوى المرئي وقم بتحميل اول فيديو على قناتك مع ضرورة الالتزام بالنشر الدوري والمنظم مع ضرورة الالتزام بالنشر الدوري والمنظم لمقاطع الفيديو وفقا للخطة اللي انت حاططها من الاول واهتم بكتابة العناوين الموجزة والمباشرة وتكون بتشمل على الكلمات الرئيسية اللي بيبحث بالاضافه لوصفه مثير للاهتمام وبيشجع المتابعين على مشاهده الفيديو، دلوقتي انت كشخص نفسك تربح من الانترنت وقاعد متشوق للربح من اليوتيوب، فلازم تعرف ايه هي متطلبات الربح من اليوتيوب، لتحقيق شروط الربح من اليوتيوب هتحتاج شويه وقت واجتهاد منك وصبر كمان، فانت مش هتكسب اي حاجه من اليوتيوب الا بعد ما تستوفي الشروط وتفعل ارباح اليوتيوب على حسابك، وده من خلال الانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب لمنشئ المحتوى ادسن، وطبيعي انك تواجه في بدايه تاسيس القناه واحده من تحديات الربح من الانترنت اليوتيوب. عشان يتوافق عليك في برنامج ادسنس لازم تكون بتحصل على الف مشترك على الاقل في القناة وتحصل كمان على 4000 ساعة مشاهدة في ال 12 شهر الاخيرة وانك تكون بتمتلك حساب فعال على جوجل ادسنس وتربطه بحسابك على اليوتيوب وانك تكون مقيم في احدى الدول المتاح فيها برنامج شركاء اليوتيوب وفوق ده كله الالتزام بجميع سياسات تحقيق الربح اللي حطيتها اليوتيوب بعد ما خلصنا ازاي نربح من اليوتيوب فانت ممكن تسالني ازاي اربح من فيسبوك؟ فكل واحد فينا بالتاكيد عنده حساب فيسبوك، فواحده من مميزات الربح من الانترنت عبر التسويق الالكتروني بيتمثل في منصه فيسبوك اللي وصل عدد مستخدميها ل مليار مستخدم نشط شهريا، وسواء كنت ناوي تشارك مع جمهورك منقطع فيديو او تنشر الصفحات والمواقع الخاصه بيك فان ادوات تحقيق الارباح على الشبكه الاجتماعيه دي هتساعدك على انك تكسب المزيد من المال، والسؤال المهم دلوقتي هو ازاي اقدر اكسب من الفيسبوك؟ لك دلوقتي اجابة السؤال ده فانت تقدر فعلا تكسب من الفيسبوك من خلال اول حاجه الاعلانات المضمنه في المقالات فاذا كنت كاتب الفيسبوك هيساعدك على جني المال من المقالات الفوريه اللي هتكتبها وبالفعل في اكثر من اربعين الف صفحه على الفيسبوك بتعتمد على المقالات الفوريه لتحقيق الربح واللي هتساهم بشكل كبير في تعزيز نمو اعمالك وبتتمثل الخطوه الاولى للربح من الاعلانات دي انك تفتح استوديو منشئ المحتوى على فيسبوك وتضبط اعدادات تحقيق الارباح وتتاكد من تحقيق شروط الربح من الفيسبوك وترسل 10 مقالات للمش وبعد الموافقه عليها هتقدر تشاركهم على منصه الفيسبوك نفسها نوع تاني للربح من الفيسبوك هو الربح من اشتراكات المعجبين شبكه فيسبوك بتسمح لك بجني المال من خلال اشتراكات المعجبين اللي بيدعموا صفحتك بحيث انهم بيدفعوا مبالغ ماليه محدده شهريا نظير حصولهم على خدمات زي انك تشاركهم بالمحتوى الحصري او نيل تخفيضات على المنتجات اللي بتعرضها او التواصل مع مقدم الدعم وتقدر تتعرف على المعجبين دول دول عن غيرهم من خلال شره بيضيفها الفيسبوك عشان يميز عن غيرهم في التعليقات... لكن عشان كل ده يتم... فلازم في الاول صفحتك تحقق شروط الربح من الفيسبوك من خلال مكافئات المعجبين ومن ضمنها ان صفحتك تحصل على 10000 متابع وانك تكون بتقدم محتوى مش بينتهك حقوق الملكيه الفكريه لاي جهه خارجيه بالاضافه الى تلقي دعوه من فيسبوك للمشاركه في برنامج الربح. ثالث نوع للربح من فيسبوك هو الربح من الاعلانات داخل مقاطع الفيديو فتقدر فعلا تربح من فيسبوك من خلال تضمين الاعلانات في مقاطع الفيديو اللي بتنشرها من خلال صفحتك للجمهور ومن الممكن ان الاعلانات دي تظهر على هيئه صور ثابته وكمان الفيسبوك بيسمح بوضع الاعلانات قبل بدايه الفيديو او اثناء عرضه. وبيطيح امكانية تحديد مواقع عرض الاعلانات تلقائيا او يدويا زي ما انت تحب لكن لازم المتابعين يتفرجوا على الاعلان بالكامل عشان تحصل على حصتك في الأرباح النوع الرابع للربح من الفيسبوك هو ربح من محتوى العلامة التجارية وده فعلا النوع الرابع للربح من الفيسبوك في شركات كتير بتحتاج منشئين محتوى بيسلطوا الضوء على علامتهم التجاريه بمقابل مادي بهدف توسيع قاعده عملائهم وتكوين صوره ذهنيه ايجابيه لعلامتهم التجاريه وانهم يكسبوا المزيد من الولاء عند العملاء الجدد والحاليين. النوع الخامس والاخير للربح من الفيسبوك هو البيع نفسه على الفيسبوك، فتقدر تبيع على فيسبوك وتروج لمنتجاتك بسهوله بحيث ان معظم المستخدمين على منصه الفيسبوك بيستخدموا المنصه للتسوق من خلالها. وفيه على منصة الفيسبوك اللي بتستخدمها لبيع الأشياء المستعملة والجديدة من خلال المجموعات والصفحات أو عن طريق فيسبوك ماركت بلايس وتقدر تنشئ صفحة لتعزيز نشاطك التجاري باستخدام الحملات الإعلانية أو الحصول على فرصة للعمل في شركة كمسوق إلكتروني دلوقتي هعرفك نوع كمان زيادة من الربح من الانترنت هو الربح من الإنستجرام اذا كنت بتمتلك حساب على الانستجرام وبيتابعك بضعه الاف يبقى عندك فرصه للربح من الانترنت فبيأكد نايل باتل وهو رجل اعمال متخصص في التسويق الرقمي ان الشخص يقدر يربح من الانستجرام حتى لو كان بيتابعه الف شخص متفاعل على منشوراته فكل ما كان عندك متابعين متحمسين وعندهم اهتمامات مشتركه مع العلامات التجاريه إذا الشركات دي بتكون مستعده للاستثمار معاك. مؤكد انت دلوقتي بتسالني ايه هي مجالات الربح من الانستجرام؟ اول مجال من مجالات الربح من الانستجرام هي مقاطع البث المباشر، تقدر تربح على الانستجرام من خلال مشاركتك مع جمهورك لمقاطع البث المباشر اللي تقدر تعرض من خلالها موهبتك او تقدم محتوى بيلبي احتياجات متابعيك، وفي اثناء البث ممكن المشاهدين هنا بيشتروا شارات بتوصل ل دولار لدعم المحتوى اللي بتقدمه. تاني مجال من مجالات الربح من الانستجرام هو اعلانات الفيديو، الاسلوب هنا شبه بالضبط الاعلانات المضمنه في الفيسبوك بحيث بتسمح للعلامات التجاريه بعرض الاعلانات في مقاطع الفيديو الخاصه بيك اللي بتشاركها مع جمهورك، والطريقه دي بتتطلب منك ضبط اعدادات حسابك على الانستجرام وتمكين خيار تحقيق الربح لاعلانات الفيديو، المجال التالت للربح من الانستجرام هو توسيع نشاطك التجاري، فاذا كنت بتمتلك متجر الكتروني او تطبيق جديد او شغال بالتسويق الالكتروني عموما يبقى تقدر تتسوق عبر الانستجرام من خلال الصور وم اللي بتجزيب الجمهور المستهدف وكده تعزز مشاطة وتحقق المزيد من الارواح المجال الرابع للربح من الانستجرام هو الرعاية التجارية فربما تتواصل معكش بعض الشركات التجارية للترويج لمنتجاتها او خدماتهم على الانستغرام مقابل دعم مادي بيتحدد بناء على عده عوامل زي عدد متابعين صفحتك ومدى تفاعلهم مع مشاركاتك وعدد مشاهدات الاعلانات بالاضافه لقدرتك على اقناع المتابعين بالرساله التسويقيه وما الى ذلك ودلوقتي خليني اضيف لك نوع جديد للربح من الانترنت والنوع ده مهم جدا جدا جدا هو الربح من تصميم المواقع الالكترونيه بحيث تتوفر وظائف تصميم المواقع بغزاره على منصات العمل الحر زي خمسات او مستقل وخليني اقول لك دلوقتي ازاي تقدر تربح من تصميم المواقع تقدر تربح من تصميم المواقع من خلال انشاء قوالب وسمات جاهزة لمواقع ويب او تصميم رموز وايقونات رقمية من اجل بيعها للجمهور المستهدف والتخصص ده واحد من ابرز الطرق اللي بتمكن مصميم المواقع من كسب الدخل السلبي عبر الانترنت واذا كنت بتتمتع بخبرة كبيرة في تصميم المواقع بتمتد لسنوات فممكن تستخدم المعرفه دي في تقديم الخدمات الاستشاريه ومراجعه المواقع الالكترونيه لعملاء للوقوف على الاخطاء التصميميه والبرمجه ومعالجتها وبالتاكيد عملائك هيكونوا مبسوطين جدا بخدمتك ليهم كمان تقدر تعمل استضافه لمواقع الويب وتقدر تربح منها مال اضافي بحيث ان استضافه الويب واحده من مجالات الربح من الانترنت عن طريق تصميم المواقع فانت تقدر تشتري خطه استضافه على خوادم قابله للتطوير بميزانيه مناسبه وبعدها تقدر تقوم باستضافه العديد من مواقع الويب مقابل رسوم سنويه بيدفعها العمل. كمان تقدر تقدر تقوم بانشاء وكاله تصميم لمواقع الويب فاذا امتلكت شريحه واسعه من العملاء المخلصين اللي بيرغبوا في تصميم وتطوير مواقعهم الالكترونيه فتقدر تستغل ده في انشاء وكاله او شركه لتصميم المواقع عبر الانترنت من خلال تكوين فريق عمل من المطورين والمصممين لبناء مواقع الويب اللي بيطلبها العمل كمان تقدر تربح من عملك في شركه فمن المرجح ان يكون العمل المحتملين من اصحاب الشركات الناشئه واصحاب العمل اللي بيتطلعوا لتصميم المواقع الالكترونيه وبيخططوا للعمل في شركه بحيث تتحمل انت تصميم الموقع الالكتروني وتطويره وصيانته وكمان تقدر تعمل تهيئة المواقع لمحركات البحث سيو فلو فكرت في يوم انك تطور مهارات لتحقيق الربح من تصميم الموقع فواحدة من المهارات دي بتدور حوالين معرفة استراتيجيات تحسين محركات البحث وفهم خوارزميات محركات البحث وعلاقة ده ببناء المواقع الالكترونية. بالتأكيد لو تحمست لموضوع تصميم المواقع فأكيد لازم تعرف هنا تحديات الربح من تصميم المواقع ايه هي بالظبط. مؤكد هتقابلك تحديات في أي ربح في الدنيا. وبما إننا بنتكلم دلوقتي عن تصميم المواقع فأكيد هتواجه تحديات فيها. فجأة ممكن تلاقي نفسك مرتبك ومش مستعد لاستقبال أي مشاريع جديدة. لكن إياك تيأس. فكل مشكلة وليها حل وهقولك بالتفصيل عن اهم التحديات اللي ممكن تقابلك خلال الربح من تصميم المواقع التحدي الاول ان صيانة المواقع ممكن تتطلب وقت طويل ففي بعض الاحيان بيتواصل العملاء مع المصممين لوجود بعض المشكلات التقنية في مواقع الويب وبيكون من الصعب تحديد اسباب المشكله وطبعا ده يتسبب في اهدار المزيد من الوقت والجهد لاكتشاف مصدر الخلل وممكن التغلب على هذا التحدي من خلال استخدام حلول المراقبه الاليه اللي بتتيح لمصممي ومطوري الويب تحديد الاخطاء وزياده فرص حلها التحدي الثاني للربح من تصميم المواقع التعاقدات غير المربحه فمن الممكن ان المصمم بيستعجل بالتوقيع على عقود عمل برسوم منخفضه بحجم العمل المطلوب او الموافقه على الصيانه المستمره للموقع ويب بتكلفه غير قابله للزياده السنويه والحل هنا هو دراسه احتياجات العميل والمهام اللي عاوزها تتم وبعدها بيتم اجراء وضع ميزانيه عادله ومناسبه التحدي الثالث لتصميم المواقع هو صعوبه ايجاد عملاء جدد فغالبا بيواجه مصمم الويب بصعوبه في ايجاد عملاء جدد فبيقضي وقت طويل في البحث عنهم والفوز بمشاريعهم وده بيأثر بالسلب على الدخل اللي بيتوقعه شهريا وعشان كده من الافضل انك تقنع العملاء الحاليين بالتعاون معاك بصفه دوريه عشان تقدم لهم خدمات الاستشاره والصيانه والدعم التقني التحدي الرابع لتصميم المواقع هو المنافسه الشرس، الالاف من شركات التصميم في جميع انحاء العالم بتتنافس ما بينها وده الامر اللي بيدفع مصممي ومطوري الويب المستقلين لضروره التميز والتفوق لكسب مشاريع جديده وعشان ده يتم الامر بيتطلب تقديم خدمات اضافيه مجانيه للعملاء علشان تميزهم عن غيرهم زي خدمات تقييم اداء الموقع شهريا او السماح بصيانه الموقع لمده 3 شهور مثلا ودلوقتي تعالى معايا نروح لمجال جديد من مجالات الربح من الانترنت وهو الربح من تطوير تطبيقات الهاتف كلنا طبعا بنستخدم الموبايل فمجالات الربح من تطبيقات الهاتف انت ممكن تجني منها الدخل الوفير لو ركزت في الموضوع ده بحيث ان بلغ حجم ايرادات تطبيقات الهاتف على مستوى العالم اكثر من 320 مليار دولار ومتوقع ان توصل الى اكثر من ضعف الرقم ده بعد خمس سنوات جت وده بيدينا اشاره لنمو اقتصادي غير مسبوق في صناعه وتطوير تطبيقات الهاتف وده هيودينا لتساؤل مهم جدا هو ايه هي طرق الربح من تطوير تطبيقات الهاتف الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر وده بيتطلب عمل كبير وميزانيه عاليه لكنه بيستحق فعلا لان النتائج غالبا بتكون مرضيه فممكن تحصل على عائد استثمار ايجابي فوق المتوقع لو كانت فكره التطبيق فريده ومميزه ودلوقتي هعرفك افضل مجالات الربح من تطوير تطبيقات الهاتف المجال الاول الربح من اعلانات التطبيقات المجانيه بتشير احصائيات جوجل بلاي ان التطبيقات المجانيه على اجهزه الهواتف الذكيه مسؤوله عن 98% من حجم الايرادات العالميه فمن خلال التطبيقات المجانيه يمكن تضمين الاعلانات الخاصه بالعلامات التجاريه المختلفه، وتتميز بكونها منخفضه التكلفه ومبسطه وقدرة على جذب المستهلكين، اللي بيضطروا لمشاهده الاعلانات لاستخدام التطبيق مجانا. النوع الثاني من مجالات الربح من تطوير تطبيقات الهاتف هو الربح من المشتريات داخل التطبيق، ودي استراتيجيه فعاله لتحقيق الربح من التطبيقات المجانيه، فمن المؤكد انشاء تطبيق مجاني للتنزيل بيتضمن مشتريات لا يمكن الحصول عليها الا بالدفع اولا، من اجل الوصول الى الميزات القويه والمتقدمه زي تطبيقات الالعاب المجانيه اللي بتدفع المستخدم لشراء ملحقات او تطويرات معينه لجعل اللعبه افضل او لانجاز مهمات صعبه اثناء اللعب زي مثلا لعبه ببجي اللي بيلعبها ناس كتير جدا في الوطن العربي او في العالم كله ففي اللعبه دي بيكون في شراء شدات من خلالها بيقدر اللاعب أنه هو يشتري اسلحه مميزه واشكال واستنزام واقنعة مميزة وحاجات تانية كتير في اللعبة مهمة كمان في لعبة زي المدرب الافضل برضو اللي بيلعبها ناس كتير جدا في العالم ومن ضمنهم ناس كتير جدا في الوطن العربي اللي بيكون فيها كوينات او عملات ذهبية ناس كتير جدا بتشتريها علشان تحقق بيها مميزات اضافية في اللعبة المجال التالت للربح من تطبيقات الهاتف هو الربح من تطبيقات فريميوم التطبيقات اللي بتستخدم نموذج عمل فريميوم هي نوع من البرامج اللي بيسمح مالكيها للمستخدمين بتنزيلها مجانا على الهاتف بخصائص محدوده مع امكانيه الترقيه مع امكانيه الترقيه لاصدارات مميزه مدفوعه للحصول على العديد من المزايا الاضافيه اللي بتمس احتياجات العملاء والمستهدفين. المجال الرابع للربح من تطبيقات الهاتف هو الربح من تطبيقات الاصدار التجريبي. تعد تطبيقات الاصدار التجريبي فري تريال اب خيار رائع للربح من الانترنت اذا كانت فكرتها مبتكره او بتقدم اضافه حقيقيه للعملاء والنوع ده من التطبيقات يمكن تنزيله مجانا لمده ايام قليله لتجربته ثم الاشتراك في خطه مدفوعه للاستمرار في استخدامه زي تطبيقات تحرير الصوت او انتاج الفيديو او الخدمات الاخباريه والاستراتيجيه دي بيتبعها المبرمجين اللي مش بيفضلوا الربح من اعلانات التطبيقات اما المجال الخامس للربح من تطبيقات الهاتف هو بيع السلع بواسطه التطبيقات غالبا ما بتلجأ شركات التجاره الالكترونيه لتطوير تطبيقات مجانيه لبيع منتجاتها للعملاء المستهدفين وانت كمان تقدر تطلق تطبيق خاص بنشاطك التجاري لتعزيز نمو اعمالك على الانترنت من جهه ومساعده جمهورك في الحصول على احتياجاته من جهه اخرى المجال السادس للربح من تطبيقات الهاتف هو مهارات تطوير تطبيقات الهاتف نفسها في عده مهارات لتحقيق الربح من تطوير تطبيقات الهاتف المفروض تطورها وتنميها علشان تساعدك في انشاء تطبيقات الهاتف بكفاءه ده إلى جانب تطوير إجراءات الحماية والأمان لضمان الميزة التنافسية في أعمالك وبتتمثل المهارات دي في الاتي، اول مهاره هي تعليم لغه البرمجه زي سويفت وجافا سكريبت وبايسون وجافا وبي اتش بي واكتساب مهارات تعمل على تامين معلومات العملاء من الهجمات الالكترونيه، بالاضافه لضروره اتقان التعامل مع اجهزه الحاسوب سواء كمبيوتر او لابتوب وادوات وتقنيات تطوير البرمجيات والقدره على تحديد المشكلات التقنيه في البرمجه ومعالجتها، وكمان مهاره تصميم واجهه المستخدم يوزر انترفيس ديزاين وتطوير التطبيقات في انظمه التشغيل المختلفه. ودلوقتي نروح مع بعض لمجال اخر للربح من الانترنت وهو الربح من الدورات التدريبيه يعتبر التدريب عن بعد احدى الخدمات المصغره اللي بتساعدك على الربح من الانترنت فتشير التقديرات الى ان حجم سوق التعليم الالكتروني هيوصل لحوالي 350 مليار دولار امريكي بحلول 2025 وكمان حوالي 80% من اصحاب العمل اعتمدوا على التعليم عن بعد في السنوات العشر الاخيره وبما اني شايفك متحمس لموضوع الدورات التدريبيه اكيد هتسالني ايه هي طرق الربح من الدورات التدريبيه في طرق كتير للربح من الدورات الدورات التدريبيه تقدر تختار منها اي طريقه تناسبك على حسب اهداف الدوره وتكلفتها والجمهور المستهدف وغيرها من العوامل ودلوقتي هقولك على اهم اساليب الربح من الدورات التدريبيه على الانترنت الاسلوب الاول هو الشهاده مدفوعه الا في الطريقه دي بيتم تقديم دوره تدريبيه مجانيه في مجال بتكون انت بتفهمه كويس جدا لكن لازم هنا المتدرب يدفع علشان يحصل على شهاده اتمام الدوره اللي بتكون لها قيمه مهنيه كبيره وبيحتاجها ناس كتير وبكده تكون حققت غرضك الاساسي وهو الربح من الانترنت والاسلوب ده بيعتبر من اسهل الطرق لبيع الدورات التدريبيه لان الاسلوب ده بيزود الثقه بين المدرب والمتدرب وعملائك مش هيكونوا قلقانين من الاشتراك في الدورات التدريبيه لانك بتقدمها بدون مقابل وفي نفس الوقت تشجعهم على شراء الشهاده من خلال استعراض اهميه بالنسبة نروح على المجال التاني للربح من الدورات التدريبيه وهو الاستثمار من الدورات المجانيه، واحده من طرق الربح من الانترنت من خلال الدورات التدريبيه بتتمثل في اعداد دوره تدريبيه مجانيه لجمهور معين بهدف زياده مبيعات منتج او خدمه بتقوم بتسويقها، فمثلا ممكن تكون خبير في التسويق الالكتروني والفت كتاب على الربح من الانترنت، يبقى عندك فرصه تطرح دوره مجانيه كميزه اضافيه للي بيشتري كتابك وبكده تزود ارباحك وايراداتك. المجال الثالث للربح من الدورات التدريبيه هو بيع الدورات التدريبيه نفسها على منصات العمل الحر زي مستقل فتقدر تعرض دوراتك التدريبيه للبيع عن طريقها كمان اذا كنت شغال في منظومه تعليميه فتقدر تربح من التدريس عبر الانترنت عن طريق تقديم الخدمات التعليميه وشرح المواد الدراسيه عبر مستقل او خمسات المجال الرابع للربح من الدورات التدريبية هو نظام الدفع التدريجي الطريقة دي بتتم من خلال طرح مستويات مجانية من الدورة التدريبية او بتكلفة مخفضة في البداية ثم في مرحلة بعد كده بتفرض رسوم مالية لو المتدرب عاوز يكمل في المستويات المتقدمة علشان يحصل على وظائف ومهارات تعليمية والمهارات دي اكيد بتكون اكثر ابداعا مش هتكون موجودة في المستويات المجانية دلوقتي انت تسالني ايه هي مميزات الربح من الدورات التدريبيه في مزايا كتير هتخليك تفكر في الربح من الدورات التدريبيه عبر الانترنت فانت مش في حاجه لانشاء موقع الكتروني احترافي لتقديم الدورات دي لكنك واجب عليك انك تنمي مهارات التدريب عن بعد في مجالك طب افرض انت دلوقتي عاوز تبدا تعمل دورات تدريبيه ايه هي خطوات انشاء دوره تدريبيه عن بعد انت دلوقتي بس قررت انك تبدا بس مش عارف تبدا منين ايه. وبتسال نفسك دلوقتي ايه الخطوات اللي هشتغل عليها بالترتيب هقول لك دلوقتي حالا ان عندك 6 خطوات اساسيه لازم تراعيها عشان تنتج دورة تدريبية ناجحة مميزة الخطوة الاولى هي اختيار فكرة الدورة التدريبية بالفعل المحطة الاولى في خطوات اعداد دورة تدريبية مفيدة بتبدأ باختيار موضوع مناسب للدورة التدريبية وغالبا بتكون فكرتها مرتبطة بمجال عملك الاساسي او مرتبطة بالهوايات والمهارات اللي بتتقنها زي صناعة الرسوم المتحركة او كيفية انشاء موقع الكتروني مميز أضف لده أهمية تجهيز الأدوات والتقنيات اللي بتستخدمها في صناعة الدورة، زي الكاميرات وأدوات الإضاءة وبرامج المونتاج وغيرها من الأدوات اللي هتحتاجها في عمل الدورة. الخطوة التانية في إنشاء دورة تدريبية عن بعد هي تقييم السوق المستهدف. أبحاث السوق مهمة جدا قبل ما تبدأ في تنفيذ الدورة التدريبية، فمش من المنطقي إنك تنتج الدورة التدريبية من غير ما تكون عارف إذا كان العملاء هيشتروها منك ولا مش محتاجينها. ولازم تتاكد من قدره المستهلكين على الدفع وانك تعرف الموضوعات اللي بتشغل اهتماماتهم في مجال عملك الخطوه الثالثه لانشاء دوره تدريبيه هي وضع محاور للدوره التدريبيه نفسها بمجرد ما تحدد الموضوع وتدرس السوق انت مستعد دلوقتي لتحديد محاور الدوره التدريبيه والجوانب اللي هتركز عليها وكمان هتضيف خطه تفاعليه للشرح والتدريب ولازم تبعد عن السطحيه في عرض محتوى الدوره لان العملاء عاده بيسعى للدورات التدريبيه المتعمقه والمنظمه بشكل منطقي يسهل عمليه التعليم الخطوه الرابعه لانشاء دوره تدريبيه مميزه هي تحديد طرق عرض المعلومات الخطوه دي فعلا هي اللي عليها الدور دلوقتي هي انك تحدد اهم الطرق اللي هتستخدمها لتقديم محتوى الدوره في اساليب مختلفه تقدر تدخلها في التدريس عن بعد لعرض المعلومة زي طرح الاسئله واستخدام الصور الثابته والرسوم المتحركه والفيديو والانفوجراف والتصميم الجرافيكي والنصوص المكتوبه وما الى ذلك الخطوه الخامسه علشان تعمل دوره تدريبيه هي التنفيذ الفعلي للدوره التدريبيه انشئ الدوره من خلال تقسيمها لوحدات وكل وحده دروس خاصه بيها والخطوه دي هتحتاج وقت وجهد كبير في العاده، اوعى تنسى مراجعة محتوى الدورة كويس وتدقيق النصوص المكتوبة ومشاهدة مقاطع الفيديو بدقة للتحقق من الأخطاء وتصويبها. ما تنساش تضيف شعار علامتك التجارية في مقاطع الفيديو كجزء ضمن خطة بناء هويتك البصرية عبر الإنترنت. الخطوة السادسة والأخيرة لإنشاء دورة تدريبية وضع استراتيجيات التسويق للدورة. بعد إنشاء الدورة لازم وضع خطة تسويقية ناجحة للوصول للعملاء المحتملين، وفكر في كيفية العثور عليهم وأماكن تواجدهم. وهل بيفضلوا متابعة فيسبوك ولا تويتر ولا هتلاقيهم على منصات العمل الحر وادرس ازاي هتعزز شهيتهم لشراء الدورة وتخليهم متعطشين للتعلم وهل عندك قايمة بريدية للتسويق ولا هتعتمد على استراتيجيات اخرى معنى وجودك في متابعة الفيديو لحد دلوقتي فاكيد ده معناه ان انت عندك الحماس والشغف انك تربح من الانترنت، فهديلك دلوقتي نوع جديد كمان من الربح من الانترنت هو الربح من الترجمه، تعرف انك ممكن تربح من الانترنت عن طريق الترجمه؟ في السنوات الاخيره اتأسست شركات كتير متعدده الجنسيات، ومن هنا زادت الحاجه للترجمه بشكل كبير، واصبحت الترجمه من المجالات الاكثر شيوعا في مختلف الانحاء، وتقدر تعتمد عليها لزياده دخلك، وهقول لك دلوقتي ازاي تربح من الترجمه، المجال الاول للربح من الترجمه هو ترجمه الكتب. في كتير من الكتاب والروائيين اللي عاوزين يترجموا مؤلفاتهم للغه تانيه، فاذا كنت واثق من مهاراتك اللغويه وممكن تتواصل مع المؤلفين لاقناعهم بقدراتك وترجمه اعمالهم علشان تحصل على نسبه من مبيعات النسخ المترجمه، بيتم تحديدها حسب المبيعات وبنود الاتفاق مع المؤلف، وبالتاكيد هيكون الموضوع صعب في البدايه لكنه مش مستحيل، المجال التالي للربح من الترجمه هو التاليف بلغه تانيه، ممكن يكون عندك محتوى مكتوب بلغه تانيه من تاليفك وفيه عملاء جادين لدفع المال من اجل الحصول عليه، فكر بس انت لو استثمرت وقت فراغك في كتابة القصائد او القصص القصيرة بلغة اجنبية ثم عرضها للبيع لكن واجب عليك هنا انك تكون عارف ان الطريقة دي عاوزة الابداع والتميز والعثور على الجمهور الفريد اللي بيحتاج اللي بتقدمه المجال التالت للربح من الترجمة هو المترجم المستقل فواحدة من أنواع الربح من الترجمة هي فرص التوظيف من خلال منصات العمل الحر، منصات العمل الحر بتعتبر وسيط للعمل بين أصحاب الأعمال والمترجمين المستقلين، زي مستقل اللي هي منصة العمل الحر الأكثر شهرة في الوطن العربي، وفي شركات بتستعين بالمترجمين من خلال منصة التوظيف عن بعد. المجال الرابع للربح من الترجمة هو الترجمة الفورية عن بعد، فلو كنت بتقدر تتكلم لغة تانية بطلاقة فأكيد العمل في الترجمة الفورية على الإنترنت هيكون مناسب جدا ليك، وكمان هتقدر عن طريقه تزود دخلك. كتير من منظمي المؤتمرات والندوات اللي بتنعاقد عن بعد بيكونوا في امس الحاجه للتعاقد مع مترجمين فوريين، خصوصا لو كانت المؤتمرات دي دوليه او بتضم جنسيات مختلفه. المجال الخامس للربح من الترجمه هو خدمات الترجمه للباحثين، فغالبا بيحتاج الباحثين والطلاب لترجمه الاوراق والابحاث العلميه وغيرها من المستندات الاكاديميه والمقاطع المرئيه، فتقدر تقدم لهم الدعم والمساعده من خلال تلبيه احتياجاتهم، وبمرور الوقت هتقدر تمتلك قاعده كبيره من العملاء اللي بيحققوا لك دخل اضافي. المجال السادس للربح من الترجمه هو ترجمه المواقع الالكترونيه فشركات كتير بتسعى لتوسيع نشاطها في الاسواق الدوليه من خلال عرض المواقع الالكترونيه بلغات مختلفه وفي العاده بيبحثوا عن مترجمين عشان يقوموا بالمهمه الشاقه دي واللي بتتطلب الاستمراريه في العمل خاصه ان المواقع دي بتعتمد على التحديث اليومي لمشاركه الجمهور احدث التطورات لاشباع رغبات اتكلمنا عن ست مجالات للترجمه لكن اسمح لي اقدم دلوقتي ست انواع للترجمه تقدر تربح منها النوع الاول هو الترجمه القانونيه المقصود هنا هو ترجمه المستندات القانونية زي العقود والقوانين واللوائح ومحاضر المحاكمات ودي بتحتاج لمترجمين متخصصين في القانون وعندهم القدرة على فهم السياق القانوني والسياسي والاجتماعي لهذه المستندات وبتتطلب الدقة الشديدة في الترجمة لان السياقة اللي بتتضمن اخطاء فادحة قد تسبب عواقب وخيمه النوع التاني للترجمه اللي تقدر تربح منها هو الترجمه الفوريه، بعض المؤسسات بتحتاج للترجمه الاداريه ضمن اعمالها وبيشمل النوع ده من الترجمه على كافه الاوراق والمستندات اللي بتتعلق بالاعمال الاداريه زي الخطابات والتقارير والرسائل الاخباريه، والترجمات دي بتلعب دور محوري في اداره المنظمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، النوع الثالث للترجمه اللي تقدر تربح منه هو الترجمه التقنيه، بيطلق على النوع ده الترجمه الفنيه وبتتضمن ترجمه النصوص اللي بتقع في اطار المجالات التقنيه والعلميه في الصناعات المختلفه زي المستحضرات الدوائيه والفيزياء وعلوم الهندسه والبناء وغيرها من العلوم المختلفه علشان كده بتتطلب مهاره كبيره في فهم المصطلحات التقنيه والفنيه المتخصصه بالاضافه للخلفيه المعلوماتيه والخبره اللغويه النوع الرابح اللي ممكن تربح منه من الترجمه هو الترجمه الادبيه ودي واحده من اصعب انواع الترجمه واكثرها شيوعا بتتضمن ترجمه المسرحيات والنصوص الروائيه ويحتاج المترجم فيها لمهارات ادبيه ابداعيه تمكنه من خلق نفس التاثير اللي بيعمله النص الاصلي على القراء وصياغته بلغه واضحه ومفهومه علشان توصل رساله الاديب للجمهور النوع الخامس للربح الترجمة هو الترجمه الماليه ودي برده واحده من انواع الربح من الترجمه اللي بتتطلب مهاره عاليه لجني المال عبر الانترنت والنوع ده بيختص بترجمه تقارير الايرادات والخسائر والضريبه والمستندات الماليه للمنظمات التجاريه وغيرها وواجب هنا على المترجم في المجال ده الالمام بالقوانين واللوائح والحسابات الماليه ومعرفه احدث المستجدات في مجال الصناعه النوع السادس للربح الترجمه هو الترجمه الطبيه بتتعلق بترجمه النصوص اللي بتقع في مجال الطب والصحه وبيحتاج ليها الطلاب في كليه الطب وممارسي المهنه والمواقع الالكترونيه المتخصصه في المهنه دي وهي مهنه الطب والمواقع الالكترونيه المتخصصه في الصحافه الطبيه وبتستدعي مهارات معينه زي الدرايه بالتخصص والمفاهيم والمصطلحات الطبيه والقدره على الصياغه السليمه والمعبره عن النص الاصلي. تعال نفترض ان انت ما كنتش متحمس لاي نوع للمجالات اللي فاتت اللي اتقالت دي كلها وان انت مش متحمس لانك تربح عن طريقها، فيلا بينا معايا علشان اوريك انواع جديده تقدر تربح بيها من على الانترنت. هكلمك دلوقتي على نوع مهم جدا تقدر تربح منه من الانترنت وهو الربح من البرمجه، فهل سالت نفسك في يوم من الايام ازاي المبرمجين بيربحوا من البرمجه وايه هي اساسياتها؟ ممكن تكون تعمقت في المجال الرائج ده لكنك ما الفرصه او ما على درايه جيده باهم مجالات الربح من البرمجه، او يمكن تكون من بعض الناس اللي بيعتقدوا ان المجال ده ملوش مستقبل، والكلام ده غير صحيح تماما، فلو تابعنا الاحصائيات هنلاقي ان عدد المبرمجين والمطورين قد يصل ل مليون شخص في عام 2025 في جميع انحاء العالم، وهيرتفع الرقم ده ل 45 مليون مبرمج في عام 2030 حسب شركه سلاش داتا، فلازم تكون على درايه عن كيفيه الربح من البرمجه. مؤكد هتسألني دلوقتي انا ازاي اصلا اقدر اربح من البرمجه اول حاجة انك ممكن تبقى مبرمج مستقل تقدر تشتغل هنا بالقطع عبر الانترنت من خلال تقديم عروض في مشاريع البرمجة اللي بيعرضها رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة في الوطن العربي عبر منصة مستقل او خمسات بحيث ان بيلجأ اصحاب الاعمال لمنصات العمل الحر لانجاز اعمالهم سريعا وكتير منهم بيستهدفوا توظيف المتخصصين في البرمجه، المجال التاني اللي من البرمجه هو تعليم الاخرين لغه البرمجه نفسها، في كتير بيطمحوا في تعليم البرمجه عن بعد، ومش هيترددوا ابدا في انهم يدفعوا مقابل للخدمه دي، فمفيش مانع انك ممكن تقدم لهم المساعده من خلال تقديم دوره تدريبيه مدفوعه في واحده من لغات البرمجه اللي بتفهمها كويس، او تعلمهم تطوير الويب بالطريقه الصحيحه، اما اذا كنت بتفضل التواصل مع جمهورك بالكتابه والتدوين فتقدر تنشئ مدونه متخصصه في البرمجه عشان تناقش مشكلات العمل والعمل على تقديم حلول برمجيه فعاله وتقدر كمان تعمل تطوير لادوات تشفير مجانيه بلغه معينه لتسهيل تطوير البرامج الحاسوبيه وبعد كده تقدر تبيعها للعمل المستهدفين دلوقتي متفقين ان عندك الشغف للربح من الانترنت فدلوقتي هعرفك ازاي تربح من المحتوى الصوتي واحده من مجالات الربح من الانترنت عن طريق العمل الحر اللي تقدر تشتغل فيها من دلوقتي لو عندك القدره والهمه بتتضمن عمليه تفريغ المحتوى وتحويل الصوتيات المسموعه لنصوص مكتوبه بصوره واضحه وبدقه شديده مع ضرورة اتباع القواعد السليمه للغه وصياغه الجمل والعبارات من غير ما تقع في اخطاء لغويه او املائيه وده بهدف نقل المعلومات للمتلقي بدون تشتيت او التباس وتفريغ المحتوى الصوتي من انواع الخدمات المصغره اللي بتتطلب اكتساب بعض المهارات زي التدقيق الاملائي والقدره على الصياغه والكتابه السريعه والالمام ببعض الادوات الخاصه اللي يمكن استخدامها اثناء تفريغ المحتوى الصوتي زي برامج مايكروسوفت اوفيس ومستندات جوجل وبرامج اكسبريس سكرايب واضافات التدقيق الاملائي الالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودلوقتي برضه هوديك على نوع جديد من الربح من الانترنت هو الربح من ادخال البيانات طرق الربح من الانترنت عبر ادخال البيانات اسمها داتا انتري الطرق دي لقت رواج كبير على منصات العمل الحر في السنوات الاخيره ايه المانع ان يكون ادخال البيانات بوابتك الاولى في العمل الحر والربح من الانترنت خصوصا ان الامر مش صعب زي ما انت فاكر فمش هتحتاج وقت كبيره علشان تبقى مدخل بيانات محترف وده لان المهارات ومتطلبات الربح من ادخال البيانات تقدر تكتسبها بسهوله ومن بينها انك تكون بتجيد العمل على الحاسوب بتعرف تكتب كويس على كمبيوتر او لابتوب وبرامج الاوفيس وادوات جمع واداره البيانات الى جانب التدريب المستمر وضروره تعلم لغه اجنبيه ثانيه لتعزيز فرصتك في المجال ده فاذا كنت مستعد للعمل في التخصص ده اعرف خدمات ادخال البيانات اللي بتوجدها الان عبر منصتي مستقله او خمسة انا كلمتك دلوقتي عن تفريغ المحتوى الصوتي لكن خليني اقول لك ازاي تربح من الخدمات الصوتيه نفسها اذا كان عندك القدره على صناعه المحتوى الصوتي وبتتمتع بفن الالقاء ومهارات النطق السليم لمخارج الحروف تقدر تقدم الخدمات الصوتيه زي انتاج الكتب الصوتية. وصناعة البودكاست والتعليق والخدمات دي بتتطلب الالمام بانواع الميكروفونات واختيار الانسب من بينها بالاضافه لمعرفة طرق عزل الصوت وبرامج التسجيل الصوتي وتحريره انت كنت معايا دلوقتي طوال الرحله اللي فاتت دي كلها علشان تعرف ايه هي طرق الربح من الانترنت خلينا اكلمك شويه عن تحديات الربح من الانترنت طب هل هي دي بتختلف اكيد طبعا تختلف ده انا بكلمك دلوقتي عن المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتختار اي نوع من انواع الربح من الانترنت فعاده بيواجه المستقلين عبر الانترنت واصحاب المشاريع الالكترونيه بعض التحديات والعقبات اللي بتعكر صفوهم خلال العمل عن بعد فمن المفترض التغلب على الصعوبات دي لضمان الربح من الانترنت ويمكن ده يتطلب جهد كبير لكن الامر فعلا بيستحق المعافره للوصول للحريه الماليه من خلال العمل الحر ودلوقتي هعرفك ايه هي اشهر التحديات اللي بيواجهها المستقلين التحدي الاول التسويف وعدم الانضباط يعد التسويق احد اهم التحديات للربح من الانترنت عن طريق العمل الحر فعدم الانضباط في عملك بيؤدي لتاخر تسليم الاعمال والمهام وتاجيلها الوقت لاحق والامر ده بيؤدي لمعاناه او لفقدان الثقه تجاهك عشان كده بيؤثر التسويف بالسلب على الانتاجيه والاداء وممكن يوصل بك الامر لاضرار نفسيه والموضوع ده بالالتزام في ساعات العمل اللي بتحددها لنفسك وتجنب الانحراف عن اهدافك اليوميه وخصص مساحه عمل في بيتك بتتسم بالهدوء لتحقيق نتائج ايجابيه فمش هتجني اي مال من على الانترنت وانت بتقضي معظم وقتك في العاب الفيديو بعيد عن العمل الجاد فكل ما هتلتزم كل ما هتحقق هدفك وهتقرب منه اكتر التحدي الثاني للربح من الانترنت هو عدم التخطيط والتحضير الجيد واحده من تحديات الربح من الانترنت عن طريق العمل الحر انك بتقرر تبدا في المجال ده من غير تحضير مسبق وفي كتير قبلك فشلوا في الربح من الانترنت بسبب عدم استعدادهم التام للعمل الحر اذا كنت بتتطلع انك تصبح ناجح في العمل الحر فلازم يكون عندك خطه واضحه بتتضمن الاهداف العامه اللي بتسعى ليها والاستراتيجيات والتكتيكات اللي بتساعدك على تحقيقها التحدي الثالث للعمل في الانترنت هو نقص المعرفه بيتوقع الكثير من الناس الربح من إنترنت من غير امتلاكهم المعرفه اللي بتاهلهم لذلك وده بيؤدي لتعسرهم وفشل اعمالهم التجاريه عبر الانترنت وللتغلب على التحدي ده لازم يكون عقلك متفتح وعندك الرغبه الحقيقيه في التعلم واكتساب المهارات الجديده وعلشان ده يتحقق خصص لنفسك ساعتين في اليوم او اكتر للقراءه او لانك تتعلم شيء جديد او تنمي مهاراتك لتحقيق الربح من الانترنت. التحدي الرابع للربح من الانترنت هو غزاره المعلومات، المعلومات عموما في الشبكه العنكبوتيه لا تحصى ورغم ان دي ميزه لكنها ممكن تسبب لناس كتير بعد المتاعب خاصه للناس اللي ما عندهاش مهاره للتحقق من المعلومات وتقص الحقائق عبر الانترنت وما بيعرفوش يفرقوا بين المصادر الموثوقه عن غيرها وعلشان توجه التحدي ده من المهم انك تحدد نوع المعلومات اللي انت اصلا بتعمل بحث عنها انك تستخدم خاصيه البحث المتقدم المتاحه على محركات البحث للوصول لمعلومات ادق وانك تجمعها من مصادر موثوقه التحدي الخامس للربح من الانترنت هو طرق احتياليه بتستنزف طاقتك من غير دخل حقيقي العالم الافتراضي مليان طرق كتير بتستنزف الطاقه وبتهدر الوقت من غير فعلا اي مكسب مادي حقيقي الممارسات دي بعضها احتياليه وبعضها الاخر مش هيحقق للشخص الا فتات الخبز التي لا تسمن ولا تغني من جوع فالبعض ينجر وراء الادعاءات المضلله والدعايات البراقه للتغرير بهم واستقطابهم لتكوين الثروه السريعه الكاذبه وبعد كده بيدركوا انهم خسروا اموالهم او تسمروا في نقطه الصفر فيصابوا بالياس والاحباط ودلوقتي هعرفك ايه ابرز طرق الاحتيال الالكتروني اللي بتستنزف طاقتك عبر الانترنت مقابل الفتاة. أول طريقة احتيال هي الربح من اختصار الروابط تاني احتيال الربح من رفع الملفات. ثالث احتيال الربح من الألعاب. رابع احتيال الربح من الإنترنت بمشاهدة الإعلانات. خامس احتيال الربح من مشاهدة الفيديوهات. سادس احتيال الربح من النقر على الإعلانات. سابع احتيال الربح من شراء المتابعين. قبل ما نقفل موضوعنا فخلينا جاوب على سؤالك اللي سألته في البداية وهو إن هل الربح من الإنترنت لمستقبل؟ فخليني شوي أكلمك عن مستقبل الربح من الإنترنت. غالباً الربح من الإنترنت هيختلف كثير في المستقبل. اللي بتوصلنا بكدة. فتشير التقديرات اللي توصلت ليها شركه بلومبرج انتلجنت المتخصصه في أبحاث السوق والصناعه الى ان الشركات هتحقق ايرادات عالميه توصل ل مليار دولار امريكي في 2024 من اقتصاد الميتافيرس اللي بيعتمد على تقنيات الكترونيه حديثه زي الواقع الافتراضي والواقع المعزز ومن المتوقع ان يتخطى حجم السوق العالمي لصناعه الالعاب على الانترنت اكثر من 400 مليار دولار في نفس العام 2024 وغالبا ما بتكون عائدات اقتصاد الميتافيرس لصناعه الالعاب ناتجه عن الربح من الانترنت في اسواق الخدمات وبرامج الالعاب الالكترونيه حيث تمثل ايرادات الخدمات والاعلانات داخل العاب الفيديو اكثر من ثلثين حجم السوق في هذه الصناعه اما انشطه الترفيه زي الحفلات والموسيقى والافلام اللي بتستند الى العوالم الافتراضيه ثلاثيه الابعاد فمن المتوقع انها توصل ارباحها الماليه عبر الانترنت لاكثر من 200 مليار دولار امريكي في عام 2024 وفقا للي نشرته بلومبرج وده معناه ان المنافسه هتكون قويه جدا بين الالعاب الرقميه ومواقع التواصل الاجتماعي قيادة الاقتصاد الافتراضي ميتافيرس كما ان مستقبل الربح من الانترنت عن طريق التسويق الالكتروني هيتضمن فرص لا حصر لها تسهم في تحسين الاعمال وتطويرها وزيادة العائدات بشكل عام ويتوقع ان يكون الاتجاه السائد لكسب المال من المنصات الاجتماعية من خلال مقاطع الفيديو والاعتماد المكثف على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز اللي بتمنح المتسوقين تجربة افضل بتمكنهم من تجربة المنتجات او الخدمات قبل شرائها يعني باختصار ان في المستقبل القريب هيقدر عملة ان هما يجربوا المنتج قبل ما يفكروا يشتروه وتقدم لهم كل اشكال الدعم بشكل فوري والي زي البشر بالظبط على اي حال ما نقدرش نتنبأ بدقه حوالين مستقبل الربح من الانترنت لكن المؤشرات بتؤكد ان فرص تطور الاعمال الالكترونيه وكسب المال من خلالها لا تحصى والموضوع ده بيقتضي مواكبه التكنولوجيا وتنميه المهارات اللي بتمنحك اغتنام فرصه الربح من الانترنت اذا عجبك الفيديو ده فما تنساش ان في فيديوهات ثانيه جايه كتير هتكون خاصه بالمواضيع اللي بنتكلم فيه زي الربح من الانترنت وموضوعات غيرها كتير تقدر تتصفحها وتروح تبص عليها دلوقتي من خلال البلاي لست الموجودة في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لان فيديوهاتنا كتير هتعجبك وكل ما ينزل فيديو يوصلك اشعار بان فيديو جديد نزل اسمح أقدمك الشكر الكبير لانك وصلت معايا لحد هنا من الفيديو واتمنى لك كل التوفيق في ان انت تلاقي فرصتك المناسبة للربح بالدولار واشوفك على خير في فيديو جديد وإلى اللقاء